Хмельницький культурно-спортивний центр, де в мирний час займалися фітнесом і співами, від початку війни містяни перевозять вживаний одяг, залишки тканин та в'яжуть маскувальні сітки. Ігор приніс з дому машинку, якою ріже все на смужки. Це все, просто що дівчатам можна цим гратися, а що цим? Це. це люди привозять з ну, різних фабриків, які ну, є, ну, привозять секонд-хенди, ми ну, такі переглядляємо. Працівниця центру Оксана розповідає, люди приходять щодня без вихідних. Приходимо, що робота не розпочалась, робочий день не розпочався, але люди вже стоять і чекають, щоб ми відкрили. Зранку всі приходили і до п'ятої, до шостої, хто ходив на обід, хто не ходив, хто харчувався тут, і всі так, мінялися по черзі, і ми вчимося, і ми плетемо, тому що дуже хочеться перемоги. Організаторка культурно-дозвільєвої роботи центру Ольга Шевцова каже, сітки їм замовляють і військові, і тероборона. Наразі за кілька днів мають нав'язати ще шість, і мешканці мікрорайону волонтерять хто скільки може, бо розповідає, для містян це ще й терапія від панічних атак і стресів. Це підтримка армії. По-друге, це звичайно згуртової людей, адже багато хто ну в такий тяжкий час боїться сам залишатися, а все ж таки тут люди. Люди приходять, спілкуються, підтримують одне одного. Тому це теж дуже важливо. Директор центру Роман Гурницький каже, волонтерський пункт відкрили з ініціативи місцевих жителів. Це вже від людей йшло про те, щоб місце, де б вони могли приходити, де б могли кориснішим чим бути. За його словами, волонтерам почало бракувати рибальських сіток, які слугують основою для маскувальних. Тому, каже Ольга Шевцова, шукали людей, які вміють плести сітки і могли б навчити інших. Майстер-класи зголосилися проводити брат і сестра Тарас і Анна в нас все життя в'язав дід сітки. Колись сіто він сіток був завзятий рибалка дуже сильно, і при радянській владі сіток ніхто не продавав. Не тільки сітки, він на воські в'язав. Принцип дуже легкий. За її словами, плетуть із міцних капронових ниток. Якщо сісти і не відволікатись, то за день. Десь 3,5-4 ширина до 5 метрів можна зв'язати. Віддали ті сітки, які в нас були в наявності вдома, зрозуміли, що їх потрібно ще. І потихеньку сідаємо і в'яжемо. Її брат розповідає, потрібні були човники для плетіння, які виготовляються з пластику. Тоді, каже, звернувся до товариша, який займається оргтехнікою. Він мені дав, ну, фактично, повідривав кришки від ноутбуків, там дуже класний пластик. Да, з живих нормальних ноутбуків, повідривав, каже, ну, мені, ну, якщо сюди прийдуть, то мені їх не треба буде. Віддав мені, я нарізав членників. За його словами, хто мав терпіння, опанував техніку плетіння рибальської сітки, і тепер в центрі не бракуватиме заготовок для маскувальних. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кирвий. Новини на Суспільному. Хмельницький.